Ca să aduc salutul, să vă spun ceva, așa că spun, să nu ne numărăm de când am și câți am la credință și de când din biserica, nu astea să ne ci știți, si și bine, nu noi. Domnul nu ne pomtează la niciunul. de când am vin și și-am făcut, ni se pomtează la tăți cum am trăit, da, cred că mă înțelegeți, aia ni se pomtează, atunci nu ne putem pune ani, că de când am venit și ne și Asta și-a apuntat Domnul. Aia să scrie și cum a trăit, cum a Domnul se ne vine cu plințiații.